ربما تظنون للوهلة الأولى أنكم في عالم من الخيال المرعب ولكن المفاجأة بالوثائق والدلائل مخلوقات لم تسمعوا بها من قبل سكنت الأرض قبل وجودنا صفاتها مرعبة ليست من الجن حتى ولكن ما قصتها وكيف اختفت ومن قضى عليها تلك من أسرار ما قبل الوجود الغامضة مخلوقات الحن والبن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 وذكروا بعضا لاشكال هذه الامم ولكن لم يتم التاكد من هذا الوصف ولكن سنذكر البعض مما ذكر عن اشكال هذه المخلوقات وانما ستسمعه ليس من الخيال وانما هو ذكر في كتب اكبر المؤرخين والمفسرين كشهاب الدين والسيوطي اما عن وصفهم لهم اجنحه وكلامهم قرقعه لهم ابدان كالاسود